جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ ہنٹنگ کرائیٹیریا ہے اس میں آپ کو میں پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا بتاؤں گا دین نیکسٹ ٹاپک میں میں آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ اس کو اپلائی کر کے دکھاؤں گا تو یہ پرائیویٹ لیول پروڈکٹ ہنٹنگ کرائٹیریا ہے تو یہ کس طرح یوز ہوتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے جی کرائیٹیریا کیا ہمارا ہے کہ ٹاپ ایٹ جو ٹاپ ففٹین سیلرز ہیں وہ ہم نے چیک کرنے ہیں ان میں سے جو آٹھ سیلرز ہیں وہ آٹھ ڈالر سے اوپر کما رہے ہوں تو اب میں چیک کر لیتا ہوں میں نے ایک ہی کی ہوئی ہے سرچ ٹاپ ایٹ سیلرز ایٹ ہزار آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر کما رہے ہوں تو یہ کہ چیک کرنا ہے آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ آئیں گے پہلے آپ کوئی پروڈکٹ سرچ کریں گے دین آپ کے جنگل سکاؤٹ رن کریں گے تو جنگل سکاؤٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے پر منتھ تو عرض ایک سیلر کا بتا دے گا تو آپ نے یہ لازمی کم از کم جو ہونا نا وہ آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے تو آپ آئیں گے پہلے پروڈکٹ آئیڈیا ہوگا آپ کے پاس وہ سرچ کریں گے امیزون پر دین آپ جنگل کا آؤٹ رن کریں گے میں نے تو ادھر پہلے ہی رن کر دیا تھا کہ زیادہ ٹائم نہ لگے آپ کا تو یہ دیکھیں منتھلی ریونیو یہ تقریباً گیارہ لاکھ تین ہزار سو بیالیس ڈالر منتھلی کما رہا ہے یہ دو لاکھ تیس ہزار چوبیس ڈالر بارہ ہزار اسی طرح یہ جو سب ہیں یہ تقریباً جو آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر ہی منتھلی ریونیو کما رہے ہیں تو یہ ہمارا کرائٹیریا میچ یہ پہلے پانچ سات ہی ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو آٹھ ہزار ڈالر سے اوپر کما رہے ہیں دن ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں یہ فرسٹ کرائٹیریا ہمارا میچ ہو گیا سیکنڈ ہمارا کیا ہوتا ہے آٹھ ہزار ڈالر کیوں ہونا چاہیے کم از کم کم تقریباً اگر آٹھ دس سیلر جو ہوں گے پندرہ میں سے ان کے پاس آٹھ ہزار ڈالر منتھلی سیل جاتی ہے تو لازمی بات ہے اگر آپ وہ پروڈکٹ لسٹ کریں گے پرائیویٹ لیبل کر کے تو آپ کے پاس بھی کوئی نہ کچھ کچھ نہ کچھ سیل آ جائے گی شروع میں بے شک کے پاس دس ڈالر نہ یہ دیکھیں یہ چار ڈالر آ رہی ہے اس کے پاس تو آپ کے پاس بھی تقریباً تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ڈالر ایزیلی آپ گین کر سکتے ہیں سیل اگر ایک ہی کے پاس پچاس پچاس لاکھ ڈالر ہو ساٹھ ساٹھ لاکھ ڈالر اگر ایک بندہ کما رہا ہو تو دوسروں کے پاس بالکل سو ڈالر تیس ڈالر بیس ڈالر جا رہی ہو سیل تو پھر یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی اس میں تقریباً سب کے پاس ہے یہ جو ہے اس کے پاس تو بہت زیادہ زائد جا رہی ہے آئی تھنک یہ اس کا برینڈ ہے کوئی تو اس وجہ سے دین ہمارے پاس سیکنڈ کرائٹیریا کیا آ جاتا ہے ریویوز ٹاپ فور سیلر لیس دین فائیو ہنڈریڈ ریویوز اس کے تو زائد ہوں گے لازمی بات ہے اتنی جب سیل ہے ہو رہی ہے تو کچھ تو ریویوز ہوں گے تو یہ آگے ریٹنگ آٹھ سو نو آٹھ سو نو ہے ہزار ہیں اس کے بعد سات سو چونسٹھ آٹھ ہزار پانچ ہزار باقی کا میں تین ہزار پانچ پانچ اس کے بعد سات تو لیکن اکثریت جو ہے ان کے پاس پانچ سو ڈالر سے پانچ سو ریویوز ری سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں کسی کے پاس سات سو ہیں آٹھ سو ہیں ہزار ہیں دو ہزار ہیں تو یہ ہماری پروڈکٹ میچ نہیں کرتی ہے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں اس وجہ سے میں ابھی چوز نہیں کروں گا دین ایوریج پرائس کیا ہونی چاہیے کم از کم ایوریج پرائس جو ہے فورٹین ٹو فورٹی ڈالر ہونی چاہیے فورٹین ٹو فورٹی ڈالر کیا ہونی چاہیے اگر آپ بارہ ڈالر کی لے لیتے دس ڈالر کی کوئی پروڈکٹ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پرافٹ مارجن بہت ہی کم ہو جاتا ہے سمجھے آٹھ سات آٹھ ڈالر تک آپ کی پروڈکٹ وہ تیار ہوگی تو پھر آپ کو دو ڈالر ایک دو ڈالر پرافٹ ہوگا تو کیا فائدہ جب اتنی پروڈکٹ منگوائیں امزون پر جا کے سیل کریں تو اس میں آپ کو ٹوٹل ایک ڈالر فائدہ ہو تو آپ نے کم از کم جو فورٹین ڈالر چوز کرنی ہے اور میکسیمم فورٹی ڈالر چوز کرنی ہے فورٹی ڈالر کی تو پھر کیا ہوتا ہے اگلا کرائٹ یہ میں چیک کروا دیتا ہوں ٹوئنٹی ون نائنٹین ٹوئنٹی فائیو یہ زیادہ ہو رہی ہے دو پروڈکٹ تو ان کو آپ کینسل کر دیں سیونٹین اس کے بعد نیچے جا کے چیک کر لیتے ہیں ٹوینٹی فائیو سکسٹین فورٹی کم کی بھی ہے زیادہ کی بھی ہے. یہ مکس ہے اس وجہ سے ہم اسے چوز نہیں کریں گے اگر موسٹلی مل جاتی زیادہ جو سیلرس ہیں وہ فورٹین سے فورٹی ڈالر کے اندر اندر سیل کر رہے ہوتے کوئی چیز تو ہم یہ چوز کر لیتے گوگل ٹرینڈس سرچ فریکوینسی از مور دین ٹوینٹی فائیو آن گوگل کہ گوگل پر جو ہے اس کا ٹرینڈ پروڈکٹ کا جو ہے یہ ہے ٹوئنٹی فائیو سے اوپر ہونی چاہیے یہاں میں گوگل ٹرینڈ لکھ کے دکھاتا ہوں کیوں ٹوینٹی فائیو سے اوپر ہونا چاہیے ٹوئنٹی سے اوپر اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ پروڈکٹ کوئی ایک مہینہ سیل ہو رہی ہو پھر دو دو مہینے سیل ہی نہ ہو تو شاید جب آپ لسٹ کریں تو آپ کے پاس سیل ہی نہ آئے تو اوپر نیچے ہو رہی ہو یہ میں پیپر پیپر پلیٹس تھا پلیٹس سرچ کر دیا تقریباً لاسٹ فائیو ایئر کیا آپ نے دیکھنا ہے لاسٹ فائیو ایئر میں اس نے uh, اس کی سیل اوپر نیچے یہ پاکستان کا ہے اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اگر ایسی پروڈکٹ ہوئی تو ایسی پروڈکٹ ہم نے آرگیز چوز نہیں کرنی ہم یونائٹیڈ سٹیٹس کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یونائٹیڈ سٹیٹس کی مارکیٹ پلیس اوپر کی اوپن کی ہوئی ہم نے تو میں یونائٹر سٹیٹس کا لیتا ہوں تو یہاں مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ سال بارش کتنے یہ دیکھیں یہ ایک سال میں اس کی پچاس سے نیچے آئی نہیں ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ پروڈکٹ ہے تو ہم یہ چوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ فیکٹر اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں تو میں اسے چوز نہیں کروں گا لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں لاسٹ فائیو سے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کبھی اس کی ڈیمانڈنگ میں کمی کمی نہیں آئی ہے تو ایسی پروڈکٹ ہم چوز کر لیتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈنگ پروڈکٹ ہوتی ہے یہ ہو گئی ابھی آگے مسئلہ آ جاتا ہے امیزون ایز سیلر سیلر ہونا چاہیے امیزون ایز اے سیلر کیوں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر امیزون خود سیلر ہوگا اسے تو فی وغیرہ پے کرنی ہی پڑے گی جب وہ فی نہیں پے کرے گا تو وہ بے شک دس ڈالر کی پندرہ ڈالر کی پروڈکٹ آپ جو بیچ رہے ہیں وہ دس, دس کی بیچنا شروع ہو جائے تو دس کی بیچے گا اسے تب بھی دو ڈالر ایک ڈالر, ڈالر، تین ڈالر چار ڈالر جو پروفٹ ہوگا اسے خود کا ہوگا اسے کوئی ایکسٹرا فی نہیں چارج کرنی کوئی شپنگ فی نہیں چارج کرنی پڑے گی تو یہ امیزون کو فائدہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیزون آپ سے زیادہ سیل کر جائے گا اور سب سے اہم بات یہ کہ امیزون جب سیلر ہوگا تو لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے امیزون پر تو وہ امیزون کو ہی چوز کریں گے آپ کو پریفر کریں گے یہ دیکھیں اس میں اس اسی وجہ سے کم پرائسز ہیں امیزون اور پرائس کمپٹیشن بہت زیادہ ہے تو یہ پروڈکٹ ہم چوز نہیں کریں گے اس میں امیزون امیزون امیزون امیزون تین سے چار بار پانچ بار سیلر یہاں ہی امیزون آ ہے تو یہ موسٹلی چیزیں جو یہ پروڈکٹ ہے امیزون خود سیل کر رہا ہے امیزون سیلر سیلر ہے کیوں امیزون اس طرح کرتا ہے امیزون دیکھتا ہے کہ جس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے امیزون اس میں خود اپنا سٹور رجسٹر کروا دیتا ہے وہاں خود سیلر سیلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ویسے بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے میں سیلر بنوں گا تو مجھے ساری سیل آ جائے گی تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ امیزون کے پاس سیل جائے یہ دیکھیں اس کے پاس آئیے یہ تھرڈ نمبر پر آ گیا ہے اس کے پاس سیل امیزون کے مقابلے میں نہ آ سکے گی دیکھیں امیزون کی اس کی تقریباً 11 لاکھ آئی تھنک تھی گیارہ لاکھ یہ کم ہے جو ٹاپ ون ہے منتھلی تو باقی کے پاس کیا سیل جائے گی دین سرچ والیم دس سے زیادہ ہونی چاہیے سرچ والیم کس طرح چیک کرتے ہیں ہم جنگلس کاؤٹ ایلیم 10 کی لیم ٹین, ٹین کی ایکسٹینشن رن کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اور ویب ایپ میں بھی جا کر ہم دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ ریٹنگ مور دین فور ٹاپ جو 10 سیلر ہیں پہلے uh, جو 10 سیلرز ہیں ان کی ریٹنگ جو ہے وہ فور سے اوپر ہونی چاہیے یہ دیکھیں 4.8, 4.8, ایٹ ان کی ریٹنگ کافی زیادہ ہیں تو اس ریٹنگ کے لحاظ سے یہ ہمارا کرائٹیریا سے میچ کرتی ہے دین ویٹ نو اوور سائز اوور سائز پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے اوور سائز پروڈکٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے پروڈکٹ ایک ہوتی ہے اسٹینڈرڈ سائز اور ایک ہوتی ہے اوور سائز میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی پروڈکٹس آ جاتی ہے اور جو اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں ان میں چھوٹی پروڈکٹس آتی ہیں تو اوور سائز ہم اس لیے چوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پر ایکسٹرا فیس وغیرہ دینی پڑتی ہے امیزون اس پر ایکسٹرا چارج کرتا ہے تو اگر اسٹور ایف بی اے کر رہے ہیں ہم تو سٹور کریں گے کوئی پروڈکٹ تو امیزون ہم سے ایکسٹرا فی چارج کرے گا تو یہ دیکھیں یہ لارج اسٹینڈرڈ سائز اسمال اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے میڈیم اسٹینڈرڈ سائز تین سائز ہوتے ہیں تو لارج اوور سائز اسمال اوور سائز اور میڈیم اوور سائز تین اس طرح اس کے بھی ہوتے ہیں تو یہ تقریباً سب لارج ہی ہیں لارج میں آتا ہے یہ ہم سے ہم سے میچ نہیں کرتی ہے تو ڈونٹ چوز سیزنالٹی آر ٹرینڈی پروڈکٹس ایسی پروڈکٹ نہیں چوز کرنی جو ٹرینڈ کے حساب سے چل رہی ہوں جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کرسمس لائٹس ہوتے ہیں وہ ایک ٹرینڈی پروڈکٹ ہے چلیں لیتے ہیں تو یہ اس کی سیل کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے رہتی ہے یہ دیکھیں جب دسمبر وغیرہ آتا ہے تو اس کی اوپر چلی جاتی ہے پھر دسمبر ختم اینڈ سیل ختم پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے پھر اوپر پھر نیچے حتیٰ کہ اس کی سیل کانسٹنٹ نہیں ہے کبھی بھی اس کی کسی بھی سال ایسی سیل نہیں ہے کہ یہ کانسٹنٹ چال رہی ہو ایسی پروڈکٹ ہم ہرگی چوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ وقتی طور پر سیل ہوتی ہے ہو سکتا ہے ایک ماہ میں آپ کے دس ہزار بیس ہزار پیس بک جائیں لیکن پھر پورا سال آپ کے جو ایک بھی پیس نہ بکے دس پیس بھی نہ بکیں تو کیا فائدہ تو ایسی پروڈکٹ ہم چوز نہیں کرتے ہیں. آپ اس کے بدلے میں فی دیتے رہیں ایکسٹرا چارجز پے کرتے رہیں تو یہ آپ کو نقصان میں لے جاتی ہیں تو ایسی پروڈکٹ ہم نے ارگیس چوز نہیں کرنی ہوتی جو ٹرینڈی ہوں تو یہ ہمارا کرائٹیریا تھا اور اس کے بعد کوئی کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ہم نے اوائیڈ کرنی ہوتی ہیں اب یہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو پروڈکٹ اوائیڈ کرنی ہوتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو پروڈکٹس ٹو اوائڈ یہ آپ نے لازمی طور پر اوائڈ کرنی ہے اگر آپ ان کو چوز کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان آپ گاٹے میں جا سکتے ہیں تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں اوورسائز سائز پروڈکٹس آپ نے کبھی بھی چوز نہیں کرتی ہیں اوور سائز جیسے فریج وغیرہ آگے جیسی بھی ایسی بڑی پروڈکٹس جو ہوتی ہے وہ چوز نہیں کرنی ہیں آپ نے اسٹینڈرڈ سائز میں پروڈکٹ چوز کرنی ہے ایسی پروڈکٹ چوز کرنی ہے جو آپ آگے اگر بیچیں امیزون پر سیل کریں تو ان کی فی زیادہ نہ ہو وہ اگر سٹوریج فی امیزون رکھتا ہے تو وہ بھی کم ہو اس کے بعد شپنگ فی جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو اور آپ کا پرافٹ بھی اچھا رہے اگر آپ اوور سائز کر لیتے ہیں تو آپ کو بجٹ بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ان کی شپنگ فیس سب کچھ کوسٹ سب کچھ پروڈکشن فیس زیادہ ہو جاتی ہے تو بجٹ آپ کو اس کے لیے کافی زیادہ آئی چاہیے ہوتا ہے تو چوز جی. بہتر یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم اوور سائز پروڈکٹ نہ چوز کریں اسٹینڈرڈ سائزز میں پروڈکٹس چوز کریں اسٹینڈرڈ سائزز میں پروڈکٹ چوز کرے ابھی کس طرح چیک کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح جا کر چیک کر ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ اسٹینڈرڈ سائز ہے اوور سائز ہے یا اسمال اوور سائز لارج اوور سائز کس طرح ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا اسٹینڈرڈ سائز میں ہے لارج اسٹینڈرڈ سائز یہ تقریباً سب اسٹینڈرڈ سائز میں ہی تو اٹھارہ انچ سے زائد نہیں ہونی چاہیے یہ بھی آپ ہے یہ ٹائر ہوتا ہے کو کہتے ہیں تو یہ تقریباً اسٹینڈرڈ سائز میں ہی ہے صاحب یہ میچ کر گیا ہے. تو ایزیلی بریکیبل ایسی چیزیں آپ نے ہر گز چوز نہیں کرنی جو بریکیبل ہو جیسے کہ گلاس میں یہاں پر لکھتا ہوں گلاس آپ کو گلاس دکھا دیتا ہوں ایسی چیزیں جو ٹوٹنے والی ہوں جگ ہو گئے گلاس ہو گئے ایسی اه, شیشے کی چیزیں بنی ہوئی چیزیں یا پلاسٹک کی کوئی نرم چیزیں تو ایسی چیزیں جب آپ چوز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ایسے ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ش... ہو سکتے شپنگ کے دوران ٹوٹ جائے ان میں کوئی فریکچر آ جائے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان ہوگی ریٹرن کرے گا تو ریٹ کوئی باہر آپ کو واپس ریٹرن کر دے گا یہ نہ آپ کے یوز کی پروڈکٹ رہے گی نہ اس کے یوز کی تو آپ کے لیے یہ نقصان دے ہوگی تو ایسی پروڈکٹ ہر گیس چوز نہیں کرنی آپ نے دین ایز میڈ ایسی پروڈکٹ جو جلدی آگ پکڑ لیتی ہے الکوہلک جن میں الکحل وغیرہ ہو یا ایسی پٹرولیم وغیرہ کی مصنوعات ایسی چیزیں ہوں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پینٹ ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ ہو تو ایسی چیزیں آپ نے ہر گیس چوز نہیں کرتی ہیں خدا نخواستہ کسی وجہ سے آگ پڑ جائے تو ان میں خدشہ ہوتا ہے کہ انہیں آگ لگ جائے گی تو ایسی پروڈکٹ آپ نے ہر گیس چوز جو ایزیلی آرام سکون سے بس آگ دکھاتے جاؤ انہیں تو وہ آگ پکڑ لے مطلب الکوہل وغیرہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں یوز ہوا ہوتا یا پٹرولیم مصنوعات یوز ہوئی ہی ہوتی ہیں تو وہ آپ نے ہر گیز چوز نہیں کرنی ہے دین بیٹریز بیٹریز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر لیتھیم بیٹریز آپ نے نہیں چوز کرنی ہے Li ایسی بیٹریز میں ایسی چیزیں جن میں لیتھیم کی بیٹریز یوز ہوئی ہوں لیتھیم آئی بیٹریز تو ایسی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کیونکہ ان کے بلاسٹ ہونے کے بھی خدشات ہوتے ہیں اگر گرمی وغیرہ زیادہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ یہ بلاسٹ ہو جائیں یا کوئی اور ایشو آ جائے Then اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے ہم چوز نہیں کرتے ہیں ملٹیپل ویریشنز ایسی پروڈکٹ جن کی ملٹیپل ویریشنز ہوں ملٹیپل ویریشنز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آتا ہوں امیزون پر امیزون یہ میں نے سرچ کر دیا ملٹیپل ویریشن مطلب ہر ایک چیز دس پندرہ کلر میں ہو اسی دس پندرہ سائزز میں ہو تو وہ ملٹیپل ویریشنز میں آ جاتی ہے یہاں پر آ کے میں سرچ کر دیتا ہوں شرٹس نائکی شرٹس کر لیتے ہیں نائکی شرٹ شرٹس فار مین مین کر لیتے ہیں کیورڈ کر دیکھا گیا چلے کوئی بات نہیں تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھے یہ کلر میں بھی اویلیبل ہے بلیو کلر گرے کلر گرین اینڈ سو دوس تقریباً تھری کلرز ایسے ہیں جن میں یہ اویلیبل ہے اگر ٹوئنٹی تھری کلرز میں اگر کوئی بندہ اس کے کوئی پروڈکٹ لسٹ کرتا ہے تو نیو سیلر آتا ہے اپنا برینڈ رجسٹر کرواتا ہے تو اسے اس کے مقابلے میں تقریباً تیس آگے پرو ٹوینٹی ہیں اس کی تو آپ کو دو تین زائد دینی پڑیں گی آپ کو جو اس کی ویریشنز ہوں گی دو تین زائد دینی پڑیں گی دو تین کلر آپ کو زائد دینے پڑیں گے دو تین سائزز آپ کو زائد دینے پڑیں گے دو تین ڈیزائنز آپ کو زائد دینے پڑیں گے تو پھر یہ آپ کا یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ افورڈ کر سکیں اتنا بجٹ نہیں ہوتا ہے بہت ہی زیادہ بجٹ اس پر خرچ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم ایسی پروڈکٹ چوز نہیں کرتے ہیں جن کی ملٹیپل آف ویریشنز ہوں पन्स ऐसी प्रोडक्ट हर एक गिस्त चूज़ नहीं करनी है जो वेपन रिलेटेड हो वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट क्यों नहीं चूज़ करनी है इनके लिए असिला वगैरह लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है दैट्स वाई हम ऐसी प्रोडक्ट हर गिर चूज़ नहीं करते जो वेपन्स के रिलेटेड हो इनके लिए मुकमल सेलर लाइसेंस भी चाहिए होता है तो ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं चूज़ करते जो से, सेलिंग के लिए. دین پیشنٹ پیشنٹ ایسی چیزیں پیشنٹ کیا ہوتی ہے آپ بیسیکلی ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جس پا, کسی برانڈ نے کوئی پرائیویٹ لیبل کا رہا ہوگا اس نے اپنے نام رجسٹر کروائی ہوگی وہ پروڈکٹ اس نے اپنے نام پر رجسٹر کروائی ہوگی جا گیا ہوگا وہ امیزون پر اس سے ان سے رابطہ کیا ہوگا ان کو کچھ پیسے دیے ہوں گے اپنے نام کروا دی ہوگی اس پر اپنا برانڈ لوگو لگوایا ہوگا اس کے بعد اس کا کسٹمائزیشن کروا کے اس نے سب کچھ اس کا اپنے پاس رکھ لیے ہوں گے اگر آپ ایسی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں امیزون پر یا کہیں بھی لوکل بھی کر لیں تو بغیر اس کی اجازت کے تو پھر آپ پر وہ کیس کر سکتا ہے وہ کاپی رائٹ کیس کر سکتا ہے کہ بھائی اس نے میری پروڈکٹ اٹھائی ہے اور آگے سیل کرنا شروع کر دیا میری اجازت کے بغیر جبکہ میں نے اپنے حقوق محفوظ کروائے ہوئے تھے اے کسی اے کیا کمپنی امیزون کے پاس میں نے اپنے حقوق محفوظ کروائے ہوئے تھے تو یہ میری پروڈکٹ کیوں سیل کر رہا ہے تو یہ ایشو بن جاتا ہے تو دیٹس وائی ہم ایسی چیز چوز نہیں کرتے تو پیشنٹ ہم چیک کس طرح کرواتے ہیں پیشنٹ اس طرح چیک کرواتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کسی کے پاس کوئی پروفیشنل پیشنٹ چیکرز ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں چیک کر کے دے دیتے ہیں تو ایسی پروڈکٹ ہم نہیں چوز کرتے ہیں پروڈکٹ انڈ کر کے آپ دے دیتے ہیں آگے پیشنٹ چیک کروانا یہ آپ کے جو کلائنٹ ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی دین نیکسٹ جو سب سے اہم کیٹیگری ہے گیٹر کیٹیگریز چوز نہیں کروانی ہے گیٹر کیٹیگری کیا ہوتی ہے کیٹیگری دیٹ ہیز ریکوائرڈ امیزونز اپروول فار سیلز کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جس کو امیزون ڈائریکٹ سیل نہیں کرنے دیتا ہے جیسے کہ بیبی پروڈکٹس آ گئیں بیبی پروڈکٹس بیوٹی پروڈکٹس ہو جاتی ہیں سم تو امیزون کہتا ہے کہ آپ ان کو اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دکھائیں کیا آپ کے پاس اپروول ہے कि आप इनको सेल कर सकें मतलब में मेडिसन्स वगैरह हो गई अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपके पास वो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वह आपको कहेगा मुझे चेक करवाएं तो फिर आपने उनको उसको चेक करवाना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है تو ایسے یہ تقریبا لمبا کام ہو جاتا ہے تو آپ کو پریفر یہی کیا جاتا ہے کہ ان کو چوز نہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے گیٹر کیٹیگری میں بکار کے دو گیٹر کیٹیگری میں لوگ موسٹلی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے اس میں بندہ آرام سے سیل کر سکتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آگے آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہونے چاہئیں اپروول گیٹنڈ کیٹیگری کو ان گیٹ کروانا پڑتا ہے مختلف ویب سائٹ ہیں جو آپ کو یہ کام کر, کر کے دیتے ہیں فنل گرو ڈاٹ کام ہو گیا اس کے بعد اینگو ڈاٹ کام ہو گیا او آر جی ہو گیا وہ آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ جائیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو گیٹنڈ کیٹیگریز کو انگیٹ کروا دیتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ کچھ آپ سے چارج کرتے ہیں सर्टिफिकेट्स uh, वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स uh, होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर देती है तो गेटर कैटेगरीज की लिस्ट कौन सी है पहले आ जाती है आटोमेटिव ये नोट कर लीजिए आटोमेटिव बेबी ब्यूटी ट्यूटी टॉयज एंड गेम्स उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स देन इंडस्ट्रियल एंड सेंटिफिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड हाउस होल्ड ये जो प्रोडक्ट हैं ये आप आ जाती हैं گیٹڈ کیٹیگریز میں آپ نے ہرگز یہ پروڈکٹ چوز نہیں کرنی ہے اگر آپ یہ پروڈکٹ چوز کرتے ہیں کے اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ یہ چوز آپ مجھے گیٹر کیٹیگریز میں سے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کر کے دیں تب آپ نے کرنی ہے ادروائز آپ نے کبھی بھی گیٹر کیٹیگری ہنٹ نہیں کرنی ہے تو یہ ایک تھا کرائیٹیریا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اگلے اگلی کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو اپلائی کس طرح کرنا ہے ون بائی ون میں ہر چیز کو اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور کوئی ایک پروڈکٹ میں آپ کو ارن کر کے لائیو کلاس میں آپ کو بتا دوں گا تھینک یو ویری مچ یہ تھا یہ تھی آج کی ہماری کلاس اگر اچھی لگی ہو تو سب سبسکرائب کر دیں چینل کو اور لائک کر دیں اگر کوئی کوشچن ہو آپ کو تو کمنٹ میں پوچھ لیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں